Όταν συνδυάσει μία πανέμορφη λίμνη, όμορφη αρχιτεκτονική, πολύ νόστιμο φαγητό και φιλόξενου ανθρώπου, τότε είναι σίγουρο ότι στα χέρια σου έχει ένα υπέροχο στολίδι. Κάπου εδώ, στα τέλη του 5ου αιώνα, ο Ιουστινιανό μετέφερε την πόλη Κέλετρων, που οι περισσότεροι δεν την γνωρίζουν, στη μέση τη λίμνη, σε μία νησίδα και δημιούργησε μία καινούργια πόλη. Αυτή που σήμερα ονομάζουμε Καστοριά. Κυρίε και κύριοι, καλώ ήρθατε στην Καστοριά. Στο βορειοδυτικό φράχτη τη χώρα μα με την Αλβανία και τα Σκόπια, εκεί που συναντιούνται οι νομοί Φλόρινες και Καστοριά, βρίσκεται μια μοναδική γωνιά τη Ελλάδα με υπέροχου προορισμού, μοναδικά τοπία, παράδοση και μακεδονίτικη αρχιτεκτονική. Και όταν λέω γωνιά, δεν είναι και κανένα μικρό κομμάτι. Οι νομοί αυτοί πιάνουν μαζί γύρω στα 3.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Δεν το λες και γονίτσα. Και θα μπορούσα να αφήσω τη μουσική και να απολαύσω τη διαδρομή μου, αλλά θα σα βάλω λίγο στο κλίμα. Βρισκόμαστε λοιπόν στην πολύ βόρεια Ελλάδα σε μικρή απόσταση από τα σύνορά μας για να δούμε για πρώτη φορά κάποια μέρη που έτω και πάρα πολύ καιρό τα είχα σηματέψει στο χάρτη και προβλέπω σύμφωνα με αυτά που έχω δει μέχρι τώρα πως θα δούμε μαζί πολύ ωραία πράγματα. Χρειαστήκαμε περίπου 6 ώρες οδήγησης από τη Χαλκίδα για να φτάσουμε ίσως στην ομορφότερη πόλη της Μακεδονίας, στην Καστοριά. Από εδώ θα ξεκινήσουμε για να ανακαλύψουμε ένα μικρό μέρος από την αστήρευτη φυσική ομορφιά της περιοχής με την πλούσια ιστορία, τα επιβλητικά αρχοντικά, τους παραδοσιακούς οικισμούς και τα απίστευτα τοπία της φύσης. Η Καστοριά είναι μια πόλη που από την πρώτη στιγμή που θα τη δει, έτσι από μακριά να καθρεφτίζεται στα ήσυχα νερά τη λίμνη εδώ που την περιβάλλει, θα σκεφτεί γιατί δεν είχες έρθει να την επισκεφτεί τη νωρίτερα. Κάτι που είπα και εγώ στον εαυτό μου, αφού είναι η πρώτη φορά που έρχομαι εδώ. Σου βγάζει αμέσως μια ηρεμία, έτσι, μια μοναδική άβρα μιας παράκτειας πόλης. Δεν ξέρω αν είναι η μέρα που ήρθαμε, πάντως είναι πολύ ήρεμα και ωραία εδώ. Ξεκινήσαμε λοιπόν τον περίπατό μα μέσα από την παλιά πόλη τη Καστοριά, εκεί που βρίσκεται χτισμένη η σύγχρονη ιστορία τη. Το Ντολτσό, όπω ονομάζεται, είναι η πιο παλιά και γραφική συνοικία στην Καστοριά. Παραμένει ανέπαφε από τον χρόνο με τα πανέμορφα αρχοντικά και τα λιθόστρωτα καλτερίμια. Λοιπόν, αυτή η συνοικία είναι η συνοικία Ντολτσό, λέγεται αυτή η περιοχή. Είναι εδώ που είχαν τα αρχοντικά του οι γουναράδε τη περιοχή. Και ό,τι έχουν φτιάξει, τα έχουν αναπαλαιώσει ακριβώ με τον ίδιο τρόπο όπω ήταν χτισμένα τότε. Πάμε να δούμε εδώ, είναι η κεντρική πλατεία. Η πλατεία στο Τολτσό ήταν το κέντρο της πόλης για πολλά χρόνια. Σήμερα είναι ένα ήρεμο μέρος ιδανικό για να απολαύσει τον καφέ σου ανάμεσα στα πανέμορφα αρχοντικά. Εννοείται σημείο συγκέντρωσης, την οποία περιβάλλουν και αρχοντικά και είναι πάρα πάρα πολύ άσχημα, φαίνεται. Αυτό λοιπόν, αυτός είναι ο παλιός κλασικός τύπος αρχοντικού εδώ. Κάτω ήταν η γουνοποιία. Το φτιάχνανε με πέτρες να είναι στεβάρο και πάνω. Ε, τα δωμάτια για αυτούς που δουλεύουν. Και ακόμα πιο πάνω ήταν αυτός που είχε, ο γουνοποιός. Το σπίτι, ναι. ναι. Και ο γυναικονίτης, είχαν και γυναικονίτη. Ας ναι. το Ναι. Έχει πολλές λεπτομέρειες η αρχιτεκτονική των σπιτιών, έτσι. Το σκαλισμένο ξύλο πάνω στα δοκάρια που λες η πέτρα. Το φαγητό στην Καστοριά είναι ένα κεφάλαιο από μόνο του. Βολτάροντας, μέσα στην παλιά πόλη, όλες οι μυρωδιές από τις κουζίνες των σπιτιών θα ξυπνήσουν σίγουρα το στομάχι σας. Γιουβαρλάκια, υπάρχει ένα και ένα... Γιουβαρλάκια, λαχανοντολμάδες. Που οι λαχανοντολμάδες είναι η σπεσιαλιτέ τους εδώ. Γιατί θα πάμε βόλτα εμείς και δεν πάμε να Θα πάμε και λαχανοντολμάδες. Για ναι. Είναι ευραίος, όμως, τέτοια, το γιαπράκι. Να συλληφθεί εβραιός; Δεν έπρεπε. Δεν υπάρχει εσωτερία καμία. Πήγα να από τι φοβερό, γλυπτό, είναι αυτό εκεί πάνω το πουλί και τελικά είναι αληθινό πουλί. Είναι, oh. έλα, έλα, έλα είναι. αυτό το γιαπράκι, έλα. Δεν κάνουν έτσι τα πουλιά, να ξέρεις. Και κάπως έτσι, με τα κόπον και βασάνων, φτάσαμε στην περίφημη γυρολιμιά. <Κι> Πραγματικά, μιλάμε για ένα απίθανο μέρο. Το κομμάτι τη Καστοριά που είναι όλη τη η ομορφιά, πιστεύω. Πέρα από τα αρχοντικά που έχει μέσα, αυτό το πράγμα εδώ πέρα είναι αυτό για το οποίο έρχονται όλοι και είναι αυτό που δίνει αυτό το ρομαντισμό σε αυτή την πόλη. Η γυρολιμιά, λοιπόν, είναι ένα δρόμο, ένα μονοπάτι, το οποίο είναι στι όχθε προφανώ τη λίμνη. Και το οποίο φέρνει γύρω-γύρω όλη την λίμνη, φέρνει την πόλη. Ξεκινάνε όλοι από την νότια παραλία τη πόλη και κάνουν το περπάτημά του. Πηγαίνουν γύρω-γύρω και βρίσκονται στην βόρεια παραλία. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην νότια παραλία. Και εννοείται ότι μπορεί να πάρει και από εδώ και από τη βόρεια παραλία το καραβάκι για να σε πάει μέσα στη λίμνη και να πάρει υπέροχε πραγματικά εικόνε. Το σπήλαιο του Δράκου είναι ένα από τα κλασικότερα αξιοθέατα της Καστοριάς και ένα από τα πιο εντυπωσιακά και σύγχρονα σπήλαια των Βαλκανίων. Ανακαλύφθηκε τη δεκαετία του 40 από τους ντόπιου, αλλά για πολλά χρόνια λόγω έλλειψης χρηματοδότησης παρέμειναν εκμετάλλευτο. Το σπήλο άνοιξε τελικά για το κοινό το 2009 και έτσι σήμερα μπορούμε να θαυμάσουμε αυτό το υπέροχο γλυπτό της φύσης με τις υπόγειες λίμνες του σε μια διαδρομή 300 μέτρων. Το όνομά του το πήρα από το μύθο που έλεγε πως η σπηλιά ήταν Χρυσορυχείο, το οποίο φύλαγε ένας δράκος που με τις φλόγες του έδιωχνε κάθε Από το σπήλαιο, είναι πραγματικά μια φοβερή εμπειρία το να βλέπει όλα αυτά που έχει δημιουργήσει η φύση. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Όποιο θέλει έχει εισιτήριο 6 ευρώ, εγώ θα έλεγα ότι αξίζει τον κόπο. Αξίζει να αυτά τα 6 ευρώ να μπείτε μέσα και να το δείτε. Ειδικότερα αν δεν έχετε πάει ξανά σε άλλο σπήλαιο. Σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο το ξεχωρίζει από όλα τα άλλα τα σπήλαια στην Ελλάδα. Αλλά παρόλα αυτά το γεγονό ότι έχει μέσα τι λίμνε, την πλωτή γέφυρα. Όλο αυτό το τοπίο, το φωτισμό, είναι εξαιρετικό. Δεν μπορεί να μπει κάποιο χωρίς οδηγό, είναι γύρω στα 20 με 25 λεπτά εξενάγηση και αυτό είναι λογικό γιατί λόγω του διοξυδίου του άνθρακα πρέπει να υπάρχει ένας συγκεκριμένο χρόνος που μπαίνεις, μένεις και βγαίνεις από αυτό το σπήλο. Νομίζω ότι μετά από έναν τέτοιο περίπατο ήταν ότι έπρεπε. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα τώρα. Και ποια είναι τα επόμενα. Η αλήθεια είναι προσέχοντας ως ω βάση την Καστοριά, οι επιλογέ που έχετε είναι πάρα πολλέ. Από το να πάτε στο γειτονικό και πολύγραφικό μαυροχώρι εκεί στη λίμνη, να ανέβετε πάνω στο χιονοδρομικό κέντρο Βιτσίου με το μνημείο του Πολέμου, γύρω στα 1750 μέτρα υψόμετρο, ή να κινηθείτε δυτικά προ το Νεστόριο και την Ειράμον Ιτσούκα, εκεί που έχει έναν υπέροχο καταράκτη. Το μυστικό για να γυρνά ένα μέρο είναι να αφήνει κάποια από τα μέρη που σε ώστε να έχει λόγο να ξαναέρθει. Εμείς λοιπόν θα πάμε ανατολικά και μάλιστα θα αλλάξουμε και νομό, θα μπούμε στο νομό Φλόρινας. Θα ανέβουμε στα 1350 μέτρα περίπου υψόμετρο για να σας μεταφέρω σαν από τα 10 ομορφότερα χωριά σε όλη την Ευρώπη. Δεν το λέω εγώ ή Ουνέσκο το λέει. Και έχει και δίκιο. Ο δρόμος από την Καστοριά προς το Αμήντεο είναι γεμάτος από οξιές όπως βλέπετε και αν περάσετε από το Τοφθινόπωρο θα δείτε και ένα ξεχωριστό θέαμα. Αυτό το πανέμορφο έτσι κόκκινο καφέ χρώμα να πλημμυρίζει την πλαγιά του Βιτσίου για μια διαδρομή περίπου 50-60 χιλιόμετρων. Γενικότερα η γενικότερη περιοχή εδώ κάθε εποχή του χρόνου έχει μια απίστευτη ομορφιά. Ανεβαίνοντας το στριφτερό δρόμο προς τον Ιμφέο, στα αριστερά μας είχαμε μία πάνωρα μική θέα της περιοχής με τις λίμνες Ζάζαρη και Χυμαδίτιδα να κλέβουν την παράσταση στο οροπέδι. Λίγα χιλιόμετρα όμως αργότερα και πριν από τα πρώτα σπίτια του χωριού είχαμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε σε όλο του το μεγαλείο αυτό το υπέροχο ανάγλυφο που απλωνόταν γύρω μας. Το όνομα Νεβέσκα σας λέει κάτι. Προφανώς και όχι στους περισσότερους. Αν όμως σας έλεγα πως είναι ένα χωριό το οποίο χαρακτηρίστηκε από την UNESCO ως ένα από τα ομορφότερα χωριά της Ευρώπης, παρότι μένουν εδώ λιγότερα από περίπου 150 άνθρωποι, είναι ουσιαστικά οι νύφοι της Φλόρινας. Αυτό που εμεί σήμερα ονομάζουμε νυμφέο. Σε πιάνει έτσι αυτή η ωραία μου του κρέδους. Καλά, ας πούμε ένα καφεδάκι εδώ τώρα. Αυτή είναι η κεντρική αγορά, η κεντρική πλατεία. Ω, <συσίλια> oh, κοίτα, και κοίτα, καφέ. Καθίσαμε στον ήλιο για να ζεσταθούμε και λίγο, να πιούμε ένα καφέ πριν συνεχίσουμε τη βόλτα μας στον Υμφαίο. Λοιπόν, θα πιούμε δύο ωραία καφεδάκια και μία χορτόπιτα θα δοκιμάσουμε. Πέσει, ε. και δεν πέσει, δεν τρώγεται να απαντώσω. Σε ματάει. Κάηκε. Κάηκε πάλι. Άμα... Ρε άνθρωπε. Καίει λίγο. Κάηκες με τον καφέ. Καίγεσαι με την πίτα. Δηλαδή. Εντάξει, είναι υπέροχη. Ε, ναι, ναι, ναι. Εκεί είχαμε και την ευκαιρία να μιλήσουμε και με μία μόνιμη κάτοικο και να μας πει λίγα λόγια για τη ζωή στο χωριό. Κατάλαβες. έρχεται ο κόσμος το πάνε από ο το είναι ανοιχτό ο δρόμος έρχεται. εμείς από Χαλκίδα ναι η περιοχή μας είναι έχει ανεφύλαξη πάρα πάρα πολύ είναι χειμωνιό και καλοκαίρινο. Άρα είναι ανοιχτό ο τρόμο και το χειμώνα, κανονικά yeah, δηλαδή. Είναι τελμάτα, παρόλο που το χιόνι εδώ πέρα είναι υπερβολικό πολλέ φορέ. Δεν δηλαδή, φαντάζω ότι το χιόνι μπορεί να φτάσει μέχρι και πάνω. Mm. Δηλαδή αν mm. ήμασταν πριν τρίλιν... δύο-τρει mm. μέρε είχαμε χιόνι ακόμα. Αλήθεια. <laughs> <laughs> ναι, ναι, ναι. Είναι 1400 αυτό το εδώ πέρα. Οπότε mm. έχει χιόνι, ναι. κρατάει. Αν ναι. mm. αξίζει τον κόπο να mm. μοσοθείτε και χειμώνα και καλοκαίρι mm. είναι ωραία. Mm. Η περιοχή ωραία όλη. πρέσπα. Να μην, άμα μείνει στο στον Λιφαίο, τριγύρω. Είσαι... Είναι, να είναι αλλά... Φλόρινα, Αρκτούρος, Έτσι, Πρέσπες, ναι, ναι, είναι όλα γύρω-γύρω. Είναι -γύρω. ναι, Έδεσσα, Καϊμάξ, αλλά έχει πολύ, δηλαδή έχεις πολύ γύρω. Καστοριά, εντάξει, Καστοριά μου αρέσει κειμένα <σχει> πολύ. Είναι ωραία, είναι ωραία, μια χαρά. Ωραία, ευχαριστούμε σας πάρα χαρισέται. πολύ. Θα σας ξανάρθουμε. και καλό να για το Εντάξει. Ε Το καλό είναι ότι αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταγωγή από εδώ τα τελευταία χρόνια έχουν βοηθήσει και έχει ανέβει αρκετά τον Νιμφεό, γιατί έχει πραγματικά αρκετά πράγματα να δώσει. Και στο κέντρο του Νιμφεού λειτουργεί και το κέντρο ενημέρωσης Αρκούδας. Καλό θα είναι αν θέλετε να έρθετε και να επισκεφτείτε αυτό το κέντρο να ενημερωθείτε λίγο για τα ωράρια γιατί εμείς δυστυχώς εδώ δεν το προλάβαμε ανοιχτό οπότε πριν έρθετε καλό θα ήταν να ξέρετε ποιες ώρες είναι αυτές που λειτουργεί <Τι> Αυτό εδώ το αρχοντικό είναι το εγκαταλελειμμένο αρχοντικό του Παύλου Μελά <Τι> στο... Εδώ έμενε αλλά δυστυχώς είναι τελείως παρατημένο. Οπότε φαντάσου ιστορία που κουβαλάει μέσα σε αυτό το σπίτι. Το Νιμφέο είναι από τα χωριά που πριν από περίπου 3 αιώνε ήταν στην ακμή του και μετά χτυπήθηκε από τον πόλεμο του Σαράντα και τον Εμφύλιο. Και σήμερα είναι ένα χωριό που βάζει πρότυπα στο πώ θα πρέπει να ξαναζωτανεύει ένα τόπο. Με τα επιβλητικά αρχωτικά, τι στέγε από λαμαρίνα και έχοντα σωστή υποδομή, αποτελεί πλέον ένα από τα πιο τουριστικά μέρη στη Βόρεια Ελλάδα. Και σου αφήνει μία γεύση αρχιτεκτονική τελειότητα. Όλα είναι σωστά και στη θέση του με ένα πολύ ξεχωριστό χαρακτήρα. Θα ακόμα. <Κι> αέρα, Και κάπου εκεί έχοντας ολοκληρώσει μια μέρα γεμάτη με όμορφες εικόνες επιστρέψαμε στην Καστοριά για να ξεκουραστούμε προσμένοντας το πρόγραμμα της αυριανής ημέρας. Ο στόχος είναι να πάμε στα βορειοδυτικά μα σύνορα, στο σημείο που δύο λίμνες και τρεις χώρες συναντιούνται στο νερό. Σε ένα μέρος που οι εικόνες και τα κείμενα είναι λίγα για να περιγράψουν τη μαγεία που εκπέμπει. Θα κινηθούμε λίγο πιο βόρεια, στον ομό Φλόρινας, στις Πρέσπες.